مولانا عادل خان انیس سو ستاون میں پیدا ہوئے مولانا عادل کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ علیہ تھے جو دیوبند مسلک کے نامور عالم اور استاد رہے اور ایک بڑے عرصے سے وفاق المدارس العربیہ کے صدر رہے اسے قبل وہ طریقے سعاد اعظم کی بنیادی قائدین میں شامل تھے مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ علیہ دار دارعلوم دیوبند سے فارق التحصیل تھے اور انیس سو پچپن میں پاکستان آئے تھے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے مطابق مولانا سلیم اللہ خان کا تعلق آفریدی پٹانوں کے قبیلے ملک دین خیل سے تھا ان کے قبیلے کے کچھ افراد مظفر نگر یوپی کے قصبہ حسن پور لوہاری میں آبس تھے مولانا نے جامعہ فاروقی سے انیس سو تہتر میں درس نظامی میں فراحت حاصل کی اور جامعہ کراچی سے انیس سو چہتر میں ہیومن سائنس میں بی اے انیس سو میں عربی میں ایم اور انیس سو بیانوے میں اسلامی کلچر میں پی ایچ ڈی کی تکمیل کی مولانا عادل خان انیس سو سے دو ہزار دس تک جامعہ فاروقیہ کے جنرل سیکریٹری رہے وہ دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا میں پروفیسر رہے مولانا کی تین کتابیں نالج این سولائزیشن ان اسلام عیدک این فقہ فار ایوری باڈی اور دی اسلامک ورلڈ ویو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کے نصاب میں شامل ہیں ان دیگر تصانیف میں تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام اور تصور کائنات اسلام اور اخلاقیات اکیسویں صدی میں اسلام المکلاط المختارت فی کتاب الصنع اسلام اینڈ نالج اسلام اور ایٹکس شامل ہیں وہ پندرہ جنوری دو ستارہ کو اپنے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رام کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور جامعہ فاروقیہ کے متمم اور شیخ الحدیث تجویز ہوئے اس کے بعد انہوں نے جامعہ فاروقیہ کی شاہ فیصل کالونی شاخ کی انتظامیہ اپنے بائی عبید اللہ خالد کے سپرد کی اور خود جامعہ کے ہب چوکی شاخ سے منسلک رہے اس کے علاوہ وہ وفاق المدارس العربیہ کے مچلس عاملہ کے رکن بھی تھے مولانا عادل جامعہ فاروقیہ کے صدرتے یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والے جامعہ فاروقیہ میں عربی اور اسلامیات میں ایم اے کے علاوہ پی ایچ ڈی سطح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اس سے قبل جامعہ فاروقیہ کے سیکرٹری جنرل کے منصب پر فائز رہے جہاں سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا چلے گئے جہاں معروف اللوجی اور اسلام اور علم انسان فیکلٹی سے وابستہ رہے محرم الحرام میں خلیفہ اول یار غار رازدار سرور کائنات حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم وہ خلیفہ راشد حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شان میں گستاخی پر تمام اہل سنت بشمول دیوبندی مکتبہ فکر بریلی مکتب فکر اور اہل حدیث مکتب فکر کے ماننے والوں کے دل زخمی اور رنجیدہ ہوئے اور تینوں مکاتب فکر کے ماننے والوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تینوں مکاتب فکر اپنے اپنے سطاب پر احتجاج گنا نظر آئے لیکن ایسے میں مولانا عادل شہید کی کوششیں شروع ہوئیں جو تینوں مکاتب فکر کو ایک پلیٹفارم پر لا کر ان کی آواز کو موثر بنانے پر تھی جس کے لیے انہوں نے کوشش کی کے فروعی اختلافات بلا کر اس مسئلے پر یکجان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ صحابہ سب کے ہیں اور ان کی ناموز کی دفاع سب کو کرنی چاہیے مفتی منیب الرّمان صاحب کی بھی اس زمن میں کئی کاوشیں ہیں مفتی منیب الرّمان صاحب کے ناموس سے صحابہ و اہل بیت کے لشکر کا امیر بھی مولانا عادل خان صاحب کو منتخب کیا تھا مفتی حضر علی خان صاحب کے بقول مولانا عادل خان صاحب ناموس صاحب ولی بیت کے مسئلے کے بعد تینوں مکاتب فکر کے مابین فروعی اختلافات کو ختم کرنے کے خواہاں تھے اور ان اختلافات کو ایک ضابطے کے اندر لانے پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے مل کر کام کر رہے تھے وہ دیوبند کی جماعت اشاط و توحید و سنت کو بھی دیبند کی دیگر جماعتوں کے ہمراہ لانے میں کامیاب رہے ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ مولانا عادل صاحب کو اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو ایک فارم پر جمع کرنا اور ایک موثر آواز بنانا بھی ان کا جرم ٹھہرا اور ان کی قتل کی دلیل رکھنے والوں کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہ تھی کہ انہوں نے اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو ناموس صحابہ و اہل بیت کے معاملے پر متحد و متفق کیا مولانا عادل خان رام اصولی موقف رکھنے اور نڈر عالم دین تھے ستمبر دو بیس میں مولانا نے شارح قائدین میں منعقدہ عظمت صحابہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اسحاب محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت اقدام ہونا چاہیے دیبود مسلک کے نامور عالم اور جامع فاروقی کے موت میں مولانا عادل اپنے ڈرائیور سمیت ایک حملے میں شہید ہو گئے یہ واقعہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب ساڑھے سات اور آٹھ بجے کے درمیان پیش آیا شا فیصل پولیس کے مطابق مولانا عادل کی گاڑی شاہ فیصل کالونی میں شمع شاپنگ پلازہ کے قریب رکی جہاں موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے ان پر فائرنگ کر دی نتیجے میں مولانا عادل اور ڈرائیور مقصود زخمی ہو گئے مولانا عادل کو لیکت نیشنل ہسپتال اور ان کے ڈرائیور کو جناح ہسپتال پہنچایا گیا تھا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے کراچی میں ایک سال کے اندر حملے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے اس سے قبل گزشتہ سال مارچ میں دارالعلوم قرنگی کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ محفوظ رہے لیکن دو افراد شہید ہو گئے تھے مولانا عادل کی نماز جنازہ اتوار کی صبح جامع فاروقیہ فیس ٹو ہب روڈ پر ادا کی گئی جس میں ہر آنکھ نم نظر آئی <تصفح> عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی جنازے میں جیو یو آئی کے عطاء الرحمان سینیٹر مولانا عبدالغفو حیدر مولانا قاری محمد حنیف جالندری مولانا راشد محمود سمرو جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جامعہ بنوریہ عالمیہ کے معتم مفتی نعمان نعیم اور مولانا اورنز فاروقی سمیت دیگر علماء نے شرکت کی مولانا ڈاکٹر عادل خان کو جامعہ فاروقی کے قبرستان میں ان کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحم ال کے پہلو میں دفن کیا گیا <موس> ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے لیکن مولانا شہید اس دنیا فانی سے جاتے جاتے ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر اتحادِ سنت کا درس دے گئے مولانا کی کمی اتحاد و اعلی سنت کے زمن میں ضرور محسوس کی جائے گی اور زمانہ ان کے اخلاص اور ناموس صحابہ و اہل بیت سے عشق کی گواہی ضرور دے گا ہمارے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اوشاق کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے مطلب okay.